Pupun kulma Leikitään yhdessä Kato miten hieno auto mulla on Ja se on tosi nopea. Jätän näin Noin. Mun auto on kyllä paljon nopeempi Mä kyllä haluaisin tuon toisen auton, mutta en mä voi ottaa sitä kaverin kädestä. Mitähän mun pitäisi tehdä? Jos mä katson näistä korkeista. Tykkään leikkiä kavereideni kanssa. Jos haluan leikkiä kaverin ledulla, minun pitää pyytää häneltä lupa. Kaveri voi sanoa ei. En saa suuttua, jos kaveri sanoo ei. Odotan vuoroani, voin leikkiä jollain toisella velulla. Voin kysyä myöhemmin uudestaan. Kun kukaan ei suutu, on leikkiä mukava jatkaa iloisena. Nyt laitan nämä kortit pois. Ja kokeilen itse, kuinka kaverilta voi pyytää lupaa. Sulla on tosi hieno toi auto. Voisit mä leikkiä sillä välillä. Sä saat vaikka tämän mun keltaisen auton. Ei ihan vielä. Mä haluan leikkiä vielä hetken. Saat sen kohta. Okei. No mä vielä tällä keltaisella